السلام عليكم شباب كيف حالكم كلكم كويس السلام عليكم يا شباب كيفكم ماشيه تمام جتكم اليوم مقطع جديد اليوم شيء مقطع ميمز رجع كوسترانك سالتوني تكتبوا تحت صندوق الوصف سويت تويتر يعني قسم متفاعل عليكم شوي تويتر اللي قبل ولدي قام سكروا لي قال انا حسابي اخترع ما ادري وش فيه لكن صار نزل تقريبا باربع ساعات تقريبا حول 1000 وشوي تغريده كذا فنحضر طبعا كانت تغريده ميسيه نحضر وسويت واحده ثقيله يلا يا نبدا نقدم صح سمعيني شيله ما حصلت أي أغاني شيله في موسيقى غيرها تبي تسمعها تبغى تسمع نيو ايجنت ريلاكسيشن لا وش ودك أشغل خالد عبد الرحمن هذه محطة بناء على خالد عبد الرحمن سمعين <تصفيق> هذا شيء الله اذا توقع الكراد ان كذا هي الغنية حقت الكراد بس هناك انهم يكون من غامش هناك من يكون هناك ليمون لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ليمون لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا اريد مشاكل انا بس ما عندي مانع. انا مشكل. بس بس مشاكل ما اريد اسوي، قوه هي بس اسوي مشاكل قبل تفتر على حيدر. انت ما تقعد راحه وانتهيش وانتهيش وانت هيك ويطلعوني من <تنصف> <تنصف> سد الباب يا حبيبي. وش اللي سد الباب؟ فلشت أم هند، <تنصف> سد الباب وين. ماما شنو كنتي؟ رايحه عرس. جيتك يا ماما راح ادفنك. اعلمك شلون روح العرس. اذا صار عندك فلوس ما تعرفين توفرها. توفرها. ها؟ اعطنا شاهي؟ ها؟ اعطنا شاهي؟ ما اسمع شاهي. اي شاهي؟ شاهي؟ ايش تبي فيه؟ راسك بني فاتح كأنه عود. الحركه هذه اكرهها اكرهها اصلا ما في احد يحبها يعني لو دام مصور صارت نفس الحركه وهذا الجالس الغبي قام اطلع وحرام بالله ما عاد ادخل عليهم دائما شرط دام تبات وسيحا ستون فيك ان با فيك ان با كاماووهاترايس فيك ان با ما حد حاجه كاماووهاترايس دي كوستا دي كوستا ديس دي موا هذه اذا انشلعت راح تفضح. استغفر الله، انا سويت الحلقة هذي وكان الهدف اني ما اضحك، لانه حسباني اني خلصت من جيت العالم شوفوا شوفوا ايش لقيت. يا صغيره يا صغيره انت ابوك محرش على النبي؟ <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذه الرسول امرنا ان نقتل هذه ما ادري هي لها سالفه قديما يعني هي والعنكبوت كانت عكس فهمين؟ اللي يعرف نفس العنكبوت يعرف عكس انت جدك محرش على النبي طا حرفيا ما أخذ الله يجاوب لا مو انا والله مو انا انا الشهر انا اه نفسي لا انا انا نفسي لا لكن انا هيك انكر قدرات والله ما بيختبر الحين يرحم امك وقدرات ما بيختبر الحين اذا ما تجهزت انا ما بقدر اختبر شي نصب عليه ما اسوي له انه ما ادري ايش يصير اسمع شتوصل الكورت بصري جاي عاد لما تصحى الصبح طبعا انا قاعد اصور المقطع ذا والساعه 12 ما ادري متى بنام بصحى الساعه 5 5 ونص قصير زق وقتها صدق طيب اسمع انا كويس بدي اجيب لك السريعه وراها طيب اسمع بس خليني اجيب لك شويه خشب لانه الحياه كثير وسخه ماشي ليليان وامير الف الف مبروك ايش هاي محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد هذه جيب العصاي حرفيا احسن احسن هذه طبعا دينار اردني الاردني الدينار الواحد يعطي 5 ريال هنا هذول تقريبا كذا حول ال1000 دينار هيو هيو هيو. هي الركله اللي وراها عاد كانت الدنيا برد بلث... إبلة حرفيا إبلة يلا باقي دقيقه وارتباك هذا بطل حرفيا هذا بطل برد ترى ما ذاكرت ولا شيء ها ما عندك ما عليك ما عليك يا ولد ذاكرت كتاب كله يا والله سمح الله رسبنا وشيء ترى ابوي عنده بقاله اسمه بقاله احمد <تصفيق> يشغلنا فيها عافيه لا عمي إيه، ان شاء الله مهندس ان شاء الله مهندس بدر بدر هو السؤال هو ايش؟ قانون حتى الف الف قانون نيوتن يا شباب ما موجود كيف؟ عندي سؤال ثاني انا نماذج أنا مو تجلف أنا با أنا جيم قايل <تصفيق> لك خلينا ذاك قايل لك خلينا ذاك لكن أنت ما تسمع مسوي اللي فيها الدافور دقيقة دقيقة اقرا السؤال الثاني اقرا السؤال الثاني يقول لك كيف ينبذ يا عمي هذا مو في الكتاب كيف موجود كيف والله كنت حاتي الأستاذ حاقد علينا والله أنا ليش ليش بالله بدون توكل خلونا نركز أنا سويت شيء أنا سويت شيء يا الاختبار 20 درجة بس والباقي مشاريع واجبات اي والله والله صح نسيت والله ليه الوجبات؟ حياكم الله في أبو أحمد تعال شوف. واحد. واحد. واحد. يا واحد. طلع على واحد. صار كيف صار صار واحد. واحد. واحد. واحد. واحد. واحد. يا, يا, <تصفيق> يا, <بي سيدي. تصفيق> يا استاذ A B سي دي يا حبة حبة واحد يا واحد اي لا بي بي سي لا سي دي أي اي اي احنا في عندنا واحد غثيث مره غثيث بالفصل، ااا اه مدري حس عاده كذا عنده اول ما يجي اول ما يخلص الجمله قال لي السب او بدايه الجمله، حس أما ما يبي حاط السب، بس مستحيل يخلص كلام ما قال لي السب ثالث مره. ايي إي ايي ايي بي <تصفيق> هذي ايام عن بعد. ايي بي يو. استغفر الله ما عاد يجيبها خلاص سبحان الله اثبتت الدراسات ان للخمر فوائد من ضمن فوائد الخمر يمحو حب الشباب ويصفي البشره ويجعل في الجسم فتول ويحرق المعده ويحرق الكلى ويحرق في قبرك ويحرق في الاخرين يا عدو والله كذا عطاه بلفه هذول هذول الناس ممكن تقنعك انك تبطل مثلا، مو يجيك واحد بطل ما ادري ايش بطل، والله ترى ما يبطل، لا تخصب احد، اعطيه بلفه وفهمه انه حرام بدون ما تقبله انه حرام، صدقني يبطل. ابو يزيد مراحل. مراحل. اي مراحل, مراحل. اللي عشرين 20 أه؟ سيارتك والله تقييمتها ما حلوه وتنزلتها والتلميعه ما حلو والتلميع حقت سيارات. حقت سيارات واللي اعماره 30 سنين الثانية كلي سنين مطارات حقت مطارات بس حجز واللي آه. عمارهم أربعين زي في استراح الحين سلام حقه مشاكل اسريه <تصفيق> واللي عمره 50 <خمسين> اه حقه بنيان <تصفيق> مقاولات حدادك ما هو زين جبل حداد المصري المد الحد <تصفيق> <تصفيق> واللي عمره طول عمرك شو اسمه 60 اه طول عمرك هرجته طول عمرك كلها في الزواج خدت الثانيه واخذت الثانيه تعلقها ما تصل واللي عمره سبعين اللي عمره 70 وش والله غيرت العلاج غير ما ما اصلح علاج هذا وكل ما جاء احد لا ابشر طيب ابشر طيب خلاص خلاص يا دكتور والله والله العظيم يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا أنا خالي، خالي له شغلة في ذي، يوه يوه يا يال أستغفر الله العظيم، <تصفيق> أذكر كان يفسخها أخوي، <تصفيق> لا مو يفسخها، <الصخة. تصفيق> يعني، <تصفيق> بيفتح <الحوب>. <تصفيق> <تصفيق> يا بيفتح له الحوض، يا عيال بيفتح حوض. هذه هذه يسموها يسمى يسمو فتح الحوض، ملا فتح حوض، أخوي الحمد لله إنك ما فتحت الحوض، كان بعدين، م... <تصفيق> خالي، هو يشتغل، هو يشتغل عنده حق... نادي خاص، ولا عنده حق فتحه حواط ولدي يقولون يسوي برجله كذا اللي هي ادراسه وين يا بوي والله ما اسوي له ولا مدري وش لو اني اصير كذا باتمان على قفله ايش دخل باتمان ما ادري ما اسوي له مدري وش اسوي ولا هنا ولا ولا هنا نكون صانين له الحلقه لا تنسوا اللايك والاشتراك حسابت وجوده تحت صندوق الوصف اذا عجبتكم اكتبوا تحت عجبتكم واكثر من أب. بتصير مقاطع الثلاثاء ميمز بس ثلاثة ميمز الأحد ما أقدر أغير أبدًا ثلاثة أنا ما عندي محتوى و أدري إيش قاعد أسوي قاعد اهبد أي شيء بس فهذا عجبكم الميمز قلوا يسوي ميمز ونخلي ميمز أوكي يال بس الله بسوي ماش ما دخل المهم إنه يا مع السلامة يلا باي